بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جس طرح جنرل باجوہ نے سازش کر کے امریکہ اور عمران خان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی اور لڑائی کروائی تاکہ وہ خود تین سال کی ایکسٹینشن لے کر نو سال آرمی چیف رہنے کا ریکارڈ قائم کر سکیں کم و بیش ویسا ہی گھناؤنا کھیل پی ڈی سرکار بھی کھیل رہی ہے اور امریکہ کی طرف سے عمران خان کے ساتھ چلنے کے حوالے سے جو تازہ ترین اشارے پچھلے دو تین ہفتوں کے دوران دیے گئے ہیں ان پر کبھی تو اپنی ناراضگی شو کرنے کے لیے ڈرامے کیے جا رہے ہیں اور کبھی امریکہ کی چاپلوسی اور بوٹ پالش کی انتہا کر دی جاتی ہے ان الٹی پلٹی اور بے ڈھنگی حرکتوں کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ امریکہ نے اب اگلے پانچ سال کے لیے خان کے ساتھ چلنے کا جو ذہن بنا لیا ہے اسے تبدیل کروایا جا سکے ناظرین کرام شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے پہلے امریکہ کو بلیک میل کرنے کے لیے روس کی طرف جھکاؤ ظاہر کیا اور امریکہ سے واپسی کے فوری بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ماسکو کا دورہ کر کے روس سے تیل لینے کے عمران خان کے معاہدے کی توثیق کر دی لیکن جب دیکھا کہ امریکہ اس پر ٹس سے مس نہیں ہوا تو بلیک میلنگ چھوڑ کر امریکہ کے سامنے بالکل ہی لیٹ جانے والی نئی پالیسی اختیار کر لی اور روس کا سفارتی بائیکاٹ کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ ماسکو میں افغانستان کے حوالے سے منعقد ہونے والے ہمسایہ ممالک کے اجلاس میں پاکستان شریک نہیں ہوگا ناظرین اس اجلاس میں ایران چین اور بھارت سمیت خطے کے تمام ممالک شریک ہیں صرف پاکستان کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا ہے حالانکہ اس گروپ کے پچھلے تمام اجلاسوں میں پاکستان سب سے زیادہ جوش و خروش اور اخلاص کے ساتھ شرکت کرتا رہا ہے کیونکہ اس گروپ کا سارا فائدہ افغانستان کی طالبان حکومت کو ہوتا ہے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے اس اقدام پر روس کی حکومت اور صدر پیوٹن کے ساتھ ساتھ افغانستان کی طالبان حکومت کی بھی ناراضگی یقینی ہے لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ اپنی خوش نودی کے لیے کی گئی اس گھٹیا سفارتی حرکت کی وجہ سے امریکی حکومت اپنی وہ نئی پالیسی بدل لے گی جس کے تحت اس نے پاکستان میں بجٹ کے فوری بعد جولائی میں عام انتخابات اور عمران خان کی متوقع دو تہائی اکثریت تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے مثل مشہور ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یہی حال امپورٹڈ سرکار کا ہوا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں